Alina Bica va urma exemplul Elenei Mudrea, Laura Vicol de semnalul fostei EFDICOT, eu a face acest lucru. Avocata Laura Vicol a declarat vineri, într-o intervenie telefonică la Antena 3, ce dacă ar fi în locul Alina Ibica ar cere statutul de refugiat politic în Costa Rica. Nu pot să vorbesc în numele doamnei Bica, dar dacă a fi în locul dânsei să-i cunoscând cu siguran, eu a cere acest lucru, a spus Laura Vicol la antena 3, întrebat dacă Alina Bica va urma exemplul Elenei Mudrea.